Morjes, puhutaan tällä viikolla sellaisesta aiheesta, kun koronan jälkipyykistä ja lähinnä haluttomuudesta käydä sitä tai keskustella siitä. Ä, tässähän tota, edellisen parin vuoden aikana niin maailmahan tuli aika hulluksi, jopa niin hulluksi, että papit ampuivat vesipyssyllä kasteita. Se vaan niin kertoo tästä hulluuden tasosta, mihinkä koronapaniikissa sitten ottiin pahimmillaan. Puhumattakaan sitten niistä vähän ehkä pienemmän mittaluokan hulluista asioista, mitä tapahtui kaikesta, että et, niin kun ei saa mennä lounasravintolaankaan syömään ilman, että näyttää jonkun todistuksen, eli koronapassin, tai että milloin sai istua jokaisella jakkaralla, ja milloin joka toisella, ja milloin joka kolmannella, ja milloin piti mennä ravintoloiden kuudelta kiinni ja milloin kahdeksalta ja milloin 22:30 ja kaikkea tämmöistä hulluahan siinä tapahtui ja tota, al, a, alkuun sen tota ymmärsi aika hyvin että tehtiin tosi rajujakin toimia koska ei ollu silloin kun kolme vuotta sitten näinä päivinä maaliskuussa korona kunnolla tuli Eurooppaa ja Suomeen, niin silloinhan tota ei voinut tietää, että kuinka vakavasta viruksesta nyt on kyse, että onko nyt ää, kyseessä sellainen uusi Espanjan tauti, joka nimenomaan ää, niin kun on erityisen vaarallinen niille, jotka on nuoria ja hyvää hyväkuntoisia ja että se niin kuin vie, äh, vie kirjaimellisesti hengen niin kuin muutamassa päivässä ja tota, äh, koska tätä ei voinut aluksi tietää, niin on, oli ihan ymmärrettävää, että äh, tehtiin Suomessakin esimerkiksi se Uudenmaan sulku silloin äh, että vaikka se oli aika äh, raju toimenpide, niin tota siinä vaiheessa ei varmaan voinut ylireagoida, kun ei voinut tietää. Mutta sitten hyvin nopeasti kuitenkin kesällä jo 2020 -20 alkoi olla ää, aika paljon tietoa ää, siitä, että tämä tauti ei ole kuitenkaan mikä uusi Espanjan tauti Ja että ne ketkä siihen menehtyy, niin on uh, Perussairaita ja sitten uh, Pääosin vanhuksia, jotka muutenkin kun he saa influenssan 80-90-100-vuotias ihminen kun saa influenssan, niin se Hyvin usein on sitten menolla joka tapauksessa Uh, mutta jotenkin tuntuu mitä minä luulen että siinä kävi niin oli se että kun silloin aluksi ensimmäisinä kuukausina oli todellakin tämmöinen paniikki päällä ja sitten nähtiin niitä Italia Bergamo-rekkajonoja jotka kuljetti vaan ruumiita pois ja mitenkä vaikka Paavi siunaa tyhjää Pietari aukiota, joka on aika pysäyttävä stilkuva niin Tuosta korona-ajasta niin ilme Ilmeisesti tämä niin säikäytti ja pintty niin kaikkien mieliin niin syvästi että sitten uudenkaan tiedon valossa niin ei pystytty arvioimaan nämä uudestaan tilannetta, vaan että tämä alkuhetkien paniikki sitten ää, tarttu ja jatku hyvää matkaa kaksi vuotta. Ja lu luulen, että siinä päättäjilläkin oli tota vähän sellainen, että että tota, ä, ei, ei niinku osa ä, ei tota, pystytty enää omaksumaan uutta tietoa, koska nämä uhkakuvat, joita maalattiin silloin aluksi, niin ne oli niin rajuja, että sitten oli vaan helpompaa jatkaa tätä tiukkaa rajoittamista pitkän pitkä aikaa huolimatta uudesta tiedosta kun se, että olisi sitten äh, ikään kuin pystynyt arvioimaan sen tilanteen uusiksi mutta luule että siinä, siinä oli ja totta kai medialla on oli siinä valtavan suuri osa roolinsa, että ä, ihmisillähän, kuten tiedetään, niin negatiiviset tunteet jää aina paremmin mieleen ja muistiin kuin positiiviset. Ja tästä johtuen niin uutiset on yleensä ä, negatiivista, ne on pelottelua, tällaisten uhkakuvien maalaamista, koska se myy. Ja koska eletään kuitenkin kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin sehän on selvä, että siitä kirjoitetaan ja siitä uutisoitaan mikä myy. Ja tämä niin kuin 20, 20 kevään apokalyptiset uhkakuvat, niin totta kai myy. Niin se oli vaan äh, hyvää bisnestä, niin pitää yllä tätä uhkakuvaa, vaikka vaikka sitten uh, uuttakin tietoa tuli ja nähtiin ihan omiin silmin niitä tilastoja, että ketkä siihen koronaan menehtyi ja tälleen niin, tota, sitä oli hyvin vaikea saada sitä uh, mielikuvaa pois, että nyt on tällainen uh, raamatuajan mittasuhteiden vitsaus, joka niinku tappaa kaikki. Että kyllä siinä kokonaisuutena, kun katsoo sitä kahta, kahta vuotta, kun se kaksi vuottahan se jatkuu, koska vielä 22 vuoden tammikuussa, niin Suomessakin, niin Krista Kiuru oli ajamassa läpi erittäin tiukkoja koronarajoituksia ja oli pakottamassa koulut etäopetukseen. Ja se, mistä halusin vielä sanoa, niin tässä kun nyt jälkikäteen tietysti on helpompi katsoa asioita, niin se, että kuinka monta ihmishenkeä näillä rajoitustoimilla säästettiin versus se, että mitkä on tämän pitkäaikavälin seuraukset. Esimerkiksi se, että miten nuorison mielenterveyteen on vaikuttanut just tämä etäopetus ja sosiaalisten kontaktien rajoittaminen. Niin kuin tiedetään, niin nehän menee niin tuonne raketin kuuhun. Ne tuota, nuorison mielenterveyspalvelujen tarve. Ja vaikka se trendi on ehkä ollut olemassa jo useamman vuoden, niin kyllä korona aika merkittävä tekijä ja siinä. Että, uh, Su suojeltiinko tässä nyt näitä ää, boomeri ikäluokan ihmisiä ää, ja sitten tota, pitkällä aikavälillä aiheutettiin hirmuista pahinkoa nuoremmille vähän sellainen fiilis tästä nyt on jäänyt kieltämättä ää, Mutta vielä tosiaan lopuksi niin Minusta olisi hyvä, että näistä asioista keskusteltaisi ää, aika vähän tuntuu olevan kiinnostusta, että monet vaan niin kun, ää, on tietysti ymmärrettävästikin väsyneitä aiheeseen ja niin kuittaa, että se oli, o, oli ja meni ja nyt eteenpäin, kun tota, pitäisi aika olisi hyvä kriittisestikin tarkastella, että mitä kaikkea siinä tuli tehtyä ja ka oliko kaikki tarpeellista ja oikeasuhtaista ja mitä tästä sitten voidaan oppia, kun seuraava pandemia tulee, koska sehän tulee kysymys on vain siitä, että milloin ja miten vakava tautimuoto on kyseessä. Että Onko silloin oikeasti se uusi Espanjan tauti? Toivottavasti ei. Mutta äh, se sellaiset pohdinnat nyt tähän viikkoon. Kiitokset katsomista. Moi moi moi!